انا على حلوه يا ست الكل يا ام الصراحه حلوه يا ست الكل يا الكل ايام في كل لحدها Hi <laughs> بالهنا لحق عينك لي ما عن نبيك. ما عن نبيك. يا ما عن نبيك. عن نبيك. للي حالي يا عريقتك يعني نموا الندم الغالي عروستنا الجميلة حلوة حلوة الجميلة حلوة